Sağ olun dostlar, necəsindən topik indirəm, fiyaxışır. Dünən videotam varmışım, buca sıralıq, bu üçünün yenifələqəsində. Bu videoda biz, eee, sosyal eksperimentə baxacaq dəyirəm, yani, sosyal eksperimentlərə baxacaq dəyir. Oraya nədə eksperimentlər var, yazıq. Sosyal, sosyal eksperiment. eksperiment. Dələyəyə, sosyal eksperiment, ıı, Dostlar mən işləmək ki 2 2 dənə 3 birinci bu. Diqqət çox. Bu çünnəsasdır. Bloko düşüb bilmirəm. İkinci komplektatsarda yolun özündə də bu tərəfdə. Bir dənə yemə masa götürmcəmdə bir 10 dəqiqə otovest içində. Yəni əziz bir bir plan olardı. Qaşıram, zəhmət olmaq, də maşına baka nə oladır? Biraz tələssələniyəm. Olm də gəyəm buradayəm qardaşı. Biraz təzələm məzəm. Yaxşı, belə istəyəm zəyətən də otələm. Yaxşı, olmaq, də gəyəm. Yaxşı, də gəyəm. Yaxşı, də gəyəm. Yaxşı, də Yaxşı, də gəyəm. Yaxşı, də gəyəm. Yaxşı, də gəyəm. Xəmirət edib, pan gedib, çiçikli kusumlu sosial eksperiment yax yaxşılığının media mərkəzi və Almamedov media Mədə təqdim edir. Yaxşılıq insanlıq sənətidir. Əlbəttə ki, heç bir təmana olmadan edilərsə. Sıradakı eksperimentdə biz insanların yaxşılıq edərkən təmana gözləyib gözləmədiklərini sınaqdan kesirəcəyik. Salam qardaşım. Bir dəqiqə sizə olar. Mənə Dodu -do Məbil salonu lazımdır, Babək Prospektində e yerləşir. Tanirsiz Babək Prospektini e. mənə hükümə edə bilər sınaşında. Buyurun, gəl. Gəl. Gəl, gəl. Gəl, gəl, arka bak. Gəl, bu da atamdır, yəni çəkinməyin. Buyurun, gəl, keçin arkada yerləşin. Salam qardaş, bir dəqiqə siz olar. Mənə dudumə bir salonu lazımdır. Tanıyırsınız, Babək prospektində yerləşir. Bəli, bəli. Bəl, bəl, bəl. Mənə kömək edə bilərsiniz. Buyurun. A, qardaş, maşının budur. Qardaş, bir dəqiqə siz Salam əleykum, mənə dodumə bir salon lazımdır, Babək prospektində yerləşir, tanıyırsınız Babək prospektini, Bəbək. mənə yardım edə bilərsiniz. Bəbək, gəl, gəl, gəl. Buyurun, gəlin, maşınlanam, buyurun. <gülüyor> gəlin, atamdır, buyurun, gəlin. Bu mebel salonu tanımsız Babək prospektində yerləşir ünvanı. Mənə yardım edə bilərsiniz maşınla? Buyurun gəl. Maşın burdadır. Buyurun gəl. Bu da prank-ımızın sonu yerdi. Sağ olun, sağ salamat qaldınız dostlar. Belə pranklar görmək istəyirsinizsə kanalıma like et, abunə olmağı unutmayın. Və daha çox belə bir cələbləstməm qaranlığında, ona görə də yorumlara qanqlar yazdınız, çifayətdir. Videonun sonuna gəlir.